Yksi keskeinen ilmiö asuntomarkkinoilla, joka toteutuu todennäköisesti myös tulevaisuudessa, on se, että asuntohintojen ja vuokrien kehityksessä on suuria alueellisia eroja. Jos nyt tässä yhteensä keskitytään ennen kaikkea suurimpien kasvavien kaupunkiseutujen tilanteeseen, niin siellä on nähtävissä sekä asuntohintojen nousua tukevia että asuntohintoja madaltavia tekijöitä. Hintanousua tukee edelleen matalana pysyvä korkotaso, näiden suurimpien kaupunkiseutujen positiivinen väestökehitys sekä viime aikoina kohentuneet kansantalouden kasvunäkymät. Toisaalta lisääntynyt asuntotuotanto yhdessä globaalin talouskehityksen merkittävien epävarmuustekijöiden kanssa on omiaan hillitsemään asuntohintakehitystä nyt ja tulevaisuudessa. Viime aikoina suurimmissa kaupunkikeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, hintataso on edelleen hieman noussut. Sen sijaan hieman pienemmissä kaupungeissa, kuten Oulu ja Jyväskylä, hintataso on viimeisen vuoden aikana pysynyt suurin piirtein ennallaan.